самооборони самообороні Миколаївщини Валентин Бойко з квітня 2014 року. «Завжди в такі часи піднімає встає увесь зріст громадянське суспільство, яке бере на себе відповідальність. Я був частиною цього громадянського суспільства. Ми сьомий рік в стані війни, ми оборонці, починаючи з 2014 року». Громадське формування з охорони порядку та кордонів України або самооборона Миколаївщини створене у 2014 році. Тоді зібрали понад дві тисячі людей. Проходили підготовку та задіювались на шести блокпостах на в'їздах до міста. Командир формування Микола Тросіненко говорить: самооборона на часі. Я думаю, що в короткий час у нас буде декілька сотень людей, які не байдужі, і будуть захищати Україну в сучаї необхідності. Якщо Росія наважиться перейти рубежі кордони, то я думаю, ми достойно зможемо їх зустріти. Навчатимуть добровольців за планами бойової підготовки. Після того, як захочих сформують підрозділ, планують приєднатись до територіальної оборони, говорить Микола Тросіненко. «Будемо виконувати ті обов'язки, які будуть на нас возложені, і задачі, які треба буде по охороні, обов'язкового порядку, збройної, збройного захисту об'єктів. Так що ми до цього готові». Набирати добровольців почали з 25 січня. На сьогодні їх близько 20 набрати добровольців, ясно, зареєструвати їх у територіальній обороні цей батальйон і отримати належне озброєння, щоб кожна людина знала час, місце, що коли буде час X, вона повинна прибути в місце X і забрати своє озброєння, мандрування і видвинутись зустрічати ворога. Власне, інших сьогодні завдань немає. «Вимоги до охочих вступити до добровольчого батальйону прості, говорить Юрій Діденко. Бажання захищати Україну. Вік та стать неважливі». Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.